السلام علیکم ده مشاعری پروگرام کی ننزتاستا حرکالی بائم او می درم چې تاسو طول و تخیر خیریت سگئی زماسر اقوا کی او دیر عظیم شاعر ناسده اغا ممونتا اغا مویخ شرنو موی ممونتا او دیر محترم شاعر زما مرگرم دی او اغا ممونتا دیر خخ شرنو موی مشاعری پروگرام دی نو دیر وجه نمونگا او شیش کولی ته دا خفه هیدر سيبو تاسو مرنه دا هیدر سيب تاسو شنو دي هیدر علي مرنه هیدر علي صحیح ها خبر زمان پستورږي دا سوال نو. و هغه مینه و خو مين ته او یرش یرش یرش صاحب گورگیا حاجت د ډیډ اسکول شي خبرې محمد ګل منصور شي ډیډ کولای بهر شران دي در د جیو ٹیچر دے پیازو میراکی دوستانو مشاہری پروگرام دا دوستانو مشاہری دا محفل بجاری ساتو زمن سر اخوا او بل کسو براغل لے ناس تے او دیر محترم سر سنم دے اگر سر اخوا کی دا د ګټ کې کوم کس پروت دی دا چې په اړه دې نه لري دې tiaji teacher او دو راځي چې جناب هیدر صاحب شاعری ورو چې هیدر صاحب ظاهر سپیره مننه بس مخ په شاعری نشته او د محمد ګل منصور سی به د څو شیرو په بار بار یادې جرم ګورو سره مې یادېږي او زانه خوشاله کېده ما د بیرته هم دې یادېږي ځبتا وسړلې ګم یو څو خپل خول شي ورنځينا وې ها خبر زما پستر وګیدې سوال نوال ها خبر زما پستر وګیدې سوال نوال اګه مې نه و خو مين ته دی واده نوال اوه یو ډېر عظیم شاعر دی یا بابا ما بسې خپه و یا ببل څه چلو یا بابا ما بسې خپه و یا ببل څه چلو اوه ها او یړیو ډیشم له کولیشم په ګورټی خیم زم ما به هڅه فنشف کې به هڅه دا شیونه ډیر زیات پخته دی باندې ګل او عمران دیوانه به ډیر دی ډیر زیات جړلیو دیته بس اپکان را شی زیات کو مطلب ماحول لاس ته چینه کېږي اوس من سره پپاګي د پیاز میری د عظیم تیجر پاکی دی او استاسو پاکی خدمت کی مالا مشکرون رو نگشان تکر دا جی جنب مقصود سیم جی مقصود سیم سم اویلوانی زخ استاسو انتیهای شکریہ دا کومان او استاسو دا چینل دا ترقی دا پر دعا گوی من تخددار افنی دو برد تاچین اے پڑھنے دو جو جڑی گی ایز اطمندو کشرانو مشرانو زستاسو رور عبداللی صاحب خدمات کے حاضرے ماں دماث رفا کے دو عظیم شخصیات ناستی چاہا دشیر شایر اس راڈر زیادتا شوخ ساتھی دا پروگرام چونکے منگستاسو تا دیر پر مینہ محبت راولد دیدو جنا زمانگ سرا خواکی چک مرگری دی دو تا دی چې پروگرام شروع دی دوو کی او رازی شروع کود حیدر سیمنا جناب حیدر سیب اخپل تاروخ ہو گئی جی تاسو زمانم حیدر دی دی و بینگلی سرا تاروخ دارم ساو سو تاپا اخپل کو نیشتی او د منصور سیوی او څو شیرونه له اړتیا څخه نه فایل لګهواله سلام علیکم به خراب را دی لګه سلام دا ډایریکټر سیو کې موږ تخونه مونم کې زه را خونه وکیم او روه بابا سیو پر بابا سیو ها یو څو شیره دي تاسو به ډایلیک ما ها جی جی فرمایو فرمایو وای هغه خبر زم ما د سوال نه خبر خبر زم ما زم و هغه مینه ته لیواله یا به ما پس غپاو یا ببل سچ یابو ما پس غپاو یا ببل بس شلوه چې ټوله ته ورخلتل نشاله نه کړم ګړډه وړه شم خیم سمابه حاصل ز دا ټیمه په لافتی په یو ډیر ښه مجلس لګیدل او په هغه کې زمنګ سره ډېر اهم او عظیم شخصیت کمچې شعر او شاعر سره ډېر زیات شوق ساتي لیکون کوي دی ادیب دی ا دا ټیمه استاد متعارف کوم د یو یو کس سره مسرخوا کی جناب حیدر سیب ناسته او دا غنه اخوا ډیر استاز استاد د پیازو میری یو عظیم تھیولوجي ټیچر دی اغا هم د شاعر او ادب سره خیالت ساته مننه محبت ساتینو راځي دیسره غب شپ له کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لجي خې هر دی داس په ا استاد تعارف کړئ جی بسا زمان می درالي او بینګلې در تعلق پر او د شير او شاري سره دې د کلينه مينه محبت دي ډير مخک دې محبت خپل لیکل میګل نو کوم بسا دبل شهري مي او رم بيرا زانه اسي ياد راته را دي ياد يادوم من څو څه پاس د شي دا لیک ياد را ياد دي تاسو شيرونه تاسو موږ ته ډاله يګتا بس ډاله هغه خبر زما پسترګو کې د سوال نه و هغه مينه ميني اغه خبر زمو پسترګو کې د سوال نه و اغه خو مینه تللی و او یا به په ما په سفا په یا به بل څه چلو یا به په یا به په ما په سفا په یا به بل څه چلو بل چلو خو چې ډوله ته ور خاطره نه خوشاله نه و وا وا وا شم لو کولې شم په ګوټ کې خیم اه ګډه وړې شم لو کولې شم په ګوټ کې خیم کې تللی و خو په بلکسم ناشته جناب مقصود صاحب خپل شاعری موږ سره شیر کړو تمام شاعری ستاسو کیه شکريہ د کومه بهر هرتې تک ما سره په موبایل کې د خپل شعرونو د زبده نه د تشریحه تاسو ته ما بډې کېول نه شیر دی وای کاش چې مجبورې نه کاش چې مجبورې نه دا د مينت زاری نه وي د خلکو دی محتاج کو خدای زه به شروع کوم